Вітаю, друзі! Темою уроку української літератури сьогодні буде Євген Гребінка, коротко про письменника, човен, пісенна або романсова лірика-поета, а також значення романтизму для нового етапу розвитку слов'янських літератур. Епіграфом до уроку пропоную взяти наступні слова. Український романтизм сконцентрувався на нації, котра вмирала. Народі, який сходив з історичної сцени. Чи дійсно це так? Приконаємося сьогодні на уроці. Перед вами проблемне запитання, до якого ми повернемося в кінці нашого уроку. Яке ж значення мав романтизм для нового етапу розвитку слов'янських літератур? А також завдання – Переглядаючи презентацію про поета, складіть асоціативний кущ життя і громадська діяльність Євгена Павловича Гребінки і занотуйте це собі в зошит. Євген Павлович Гребінка. Народився 21 січня 1812 року на хуторі У біжище Порятинського повіту, що на Полтавщині. У сім'ї відставного штаб-розвідмістра Павла Івановича Гребінки. На рідному хуторі майбутній письменник мав можливість познайомитися із життям народу, його побутом та звичаями, з багатючими скарбами українського фольклору. Войну уяву хлопця живили, зокрема, захоплюючи розповіді няньки-кріпачки. Початкову освіту він здобув у Дума. Протягом 1825-1831 років навчався в Ніжинській гімназії вищих наук, де почав писати вірші та брав участь у виданні рукописних журналів, складених з учнівських творів Гоголя, Кукольника, Прокоповича та інших. 1831 року Гребінка закінчив гімназію. Того ж року на сторінках «Українська вальманаха» в Харкові побачив світ його перший друкований твір – вірш «Рогдає впір». У 1834 році переїздить до Петербурга. Там працює вчителем російської словесності. Також перед вами зображення Ніжинської гімназії вищих наук, де навчався наш автор. Євген Павлович Грибінка був особисто знайомий із Тарасом Шевченком, брав участь у викупі товариша Скріпацтва. У 1840 році допоміг у виданні Кобзаря, а у 1843 вони разом відвідали Україну. Ще й нині на запустілій садибі у родинному маєтку Грибінки живе самотньо одиноке, величезне дерево. Каштан, що його за переказами і посадили Тарас та Євген на знак свого приятелювання. Помер Євген Гребінка 3 грудня 1848 року в Петербурзі. І хоч помер Гребінка в далекому Санкт-Петербурзі, де й провів більшу частину свого короткого життя – він заповідав бути похованим на рідній землі українській. Візьміть мене додому, хай мені заспіває жайвір степовий у рідному краю. І воля його була виконана. Спочиває поет у рідній Мар'янівці, на при гостинці, колишньому чумацькому шляху, неподалік своєї родинної садиби. Пригадаймо, що ж називається баладою. Балада – це жанр ліроепічної поезії, фантастичного соціально-побутового або історико-героїчного характеру з драматично напруженим сюжетом і здебільшого трагічною розв'язкою. Занотуйте це, будь ласка, собі зошит. І пропоную ознайомитися з баладою «Човен». Ви можете поставити на паузу, прочитати її самостійно. Або ж слідкувати за тим, як буду читати її вголос, Також є варіант прослуховування її в аудіоформаті. Заграло, запінилось синє море, І буйні вітри по морю шумлять, І хвиля гуляє, мов чорні гори Одна за другою біжать. Як темна янічка насупились хмари В тих хмарах, мов голос небесної кари за громом громи гуркотять. І грає, і пінеця синє море, Хтось човен на море пустив. бурхнув він по хвилі, ниряє по волі, От берега геть покотив. Качається, бідний, один, без весельця. Ох, жаль мені човна, Ох, жаль мого серця, Чого він під бурю поплив? Ущухнуло море, і хвилі вляглися, пустують по мавки. У п'ять забіліли, у п'ять простяглися, По морю кругом байдаки. Де що він дівався? Де плавле мій милий? Мабуть, він не плавле, Бо онде по хвилі біліють із його тріски. Як човнові море, для мене світ білий, із малку здавався страшним. Да як заховатися? Не можна ж від цілий пробути з собою одним. Прощай, мій покою, пускаюсь у море. І, може, недоля і лютеє горе пограються з човном моїм. Перед вами аналіз балади. Пропоную уважно його передивитися, необхід... занотонувати необхідне в зошит і слідкувати за тим, що ми зараз будемо розглядати. Отже, за жанром ми вже сказали, що це балада, віршована балада. Написана вона 1833 року. Темою є «Роздуми поета про майбутнє життя» а ідеєю – зображення всіх негараздів та випробувань людського життя. Наявні алегоричні образи. Човен – це людина, море – це життя, а хвилі, вітер, хмари, громи – це ті негаразди і випробування, які життя нам готує. Вершовий розмір – чотиристопний амфібрахій, римування – перехресне або суміжне. Вірш «Човен» Євгена Гребінки є однією з перших оригінальних балад в новій українській літературі. Вміщений він у першій збірці письменника маларосійські приказки» і позначений виразними рисами романтизму. Вірш «Човен» має автобіографічний характер. Роздумів молодого поета, що вирушає з рідного хутора в Петербург, мовби кидається в піняві хвилі, в піняві хвилі розбурханого Житейського моря, яке спочатку грається, а там нещадно розбиває одинокий човен. Романтизовано схвильована розповідь досягається засобами народної поетики. А саме «Хвилі, мов чорні гори, хмари, як темна янічка, громи гуркотять, мов голос небесної кари, пустують поп'їні мавки». Погодьтеся, що це дійсно образи з фольклору, які наявні в усній народній творчості. Які художні засоби наявні? Я думаю, ви вже їх помітили, тому узагальнимо. Епітети або художнє означення. Синє море, буйні вітри, чорні гори. Порівняння. Хвиля гуляє, мов чорні гори, в тих хмарах, мов голос небесної кари, як човнові море, для мене світ білий. Як темна нічка, насупились хмари. В останньому рядку першої строфи балади повторюється звук «рг», який передають гуркіт грому, тобто це алітерація, яка підсилює образну картину бурхливого моря. Також наявні зменшувально-пистливі слова «нічка», «весельце», «повтори», «плавле», «звертання», «мій покою», а також нестягнені форми прикметників, такі як буйній, лютея, Риси романтичного стилю в баладі, грізна морська стихія, трагедія з човном, переживання ліричного героя і зв'язок із фольклором, про що ми щойно говорили. І на закріплення, дайте відповіді на запитання, які перераховані у вас на екрані. Запитання мають бути в усній формі і користуючись матеріалом, який був. Щойно, дайте наступні відповіді. Переходимо до романсової творчості, або до пісенної. Отже, що ж називається романсом? Романс Невеликий за обсягом вірш та музичний твір для сольного співу з інструментальним акомпанементом. Тобто це вірш, який буде супроводжуватися музикою. Ми розглядаємо з вами романс «Ні, мамо, не можна, не люба, любити». Прочитайте, будь ласка, в голос цей твір. У 1842 році гребінка знайомиться з Марією Васильівною, онукою сусіда, небагатого поміщика Миколи Степановича Ростенберга. А наступного року вони освічились. Серце поета ожило і заспівало. Після зустрічі з коханою Марійкою цілу ніч не міг заснути. Ходив по кімнаті, виходив у посріблений місячним сяйвом сад. Надавались спати глибокі чорні очі коханої. Весь час бачив їх перед собою. Засвітив свічку, сів до столу, Швидко написав чотири рядки. Очі чорне, очі страсне, Очі жгучі і прекрасні. Как люблю я вас, Как боюсь я вас, Знать, увидел вас, Я в нідобрий час. Я впевнена, що кожен із вас Чув ці слова відомого романсу. «Очі чорні». І повертаємося до нашого проблемного питання. Отже, яке ж значення має романтизм для розвитку слов'янських літератур? Романтизм, як жоден інший літературний напрям, сприяв пробудженню молодих або відірваних від новішої європейської культури народів. Зокрема, визначну роль відіграв романтизм в пробудженні або відродженні слов'янських народів. Український романтизм відіграв велику роль у вивченні історії. З романтикою, за словами Чижевського, пов'язане національне відродження. Воскресіння нації. Український романтизм, за словами Павличко, сконцентрувався на нації, котра вмирала, на народі, який сходив з історичної сцени. Тобто він сприяв пробудженню, відновленню, воскресінні української нації. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно послухати неймовірні твори Євгена Гребінки. Передивіться, будь ласка, ще раз завдання, дайте відповіді на запитання. Дякую всім за роботу. До нових зустрічей.